Doba pandemie se zapsala do života nás všech, ale i přesto se ukazuje, že lidé jsou v této nelehké době ochotni pomoci. Příkladem může jít Hradecká základní umělecká škola Střezina, která v této době pomohla díky dárcům několika rodičům žáků, kteří na studium v druhém pololetí nemají dostatek finančních prostředků. Počty žáků se kvůli pandemii snížily ve srovnání s předchozími roky znatelně. Kromě financí, také možnost dal studovat zřejmě ovlivňuje i distanční výuka uměleckých předmětů. Tak ten pohyb žáků je vždycky každé pololetí. Někdo přijde na to, že to není to pravé ořechové. A teď samozřejmě těch důvodů vyplynulo možná víc nebo u více rodin, z hlediska toho, že ta výuka je opravdu netypická a nese vlastně daleko větší zátěž ten rodič, než předtím hlavně u malých dětí. Takže tam se to podepsalo takzvaně víc než, než jiné roky. Škola rodičům nejdříve nabízela běžné postupy, jako je třeba rozložení platby nebo dohody o splátkovosti školného. Někde to zafungovalo, v některých případech ne. Po zveřejnění se ale zvedla vlna solidarity a někteří podporovatelé se začali nabízet, že s úhradou školného finančně pomohou. Byli jsme vlastně překvapení, že na to konto se... Ozvala nejprve jedna maminka s nabídkou pomoci komukoliv anonimně a když jsme s jejím svolením, protože nás to fakt zasáhlo a potěšilo taková nabídka, neříkali jsme si o ní, ani jsme to neplánovali nějak, tak jsme ji zveřejnili, jenom abychom se pochlubili, jaké máme skvělé rodiče a na to konto se rozpoutala další vlna podobných nabídek a zase všichni chtějí zachování anonymity a, a že to opravdu jenom pro děti, když že by jim bylo líto, kdyby děti neměly na školné, což nám samozřejmě taky. Základní umělecká škola Střezina má momentálně řádově dvě desítky takových nabídek. Vedení školy je touto podporou mile překvapeno. Ukazuje se, že i nelehká doba pandemie koronaviru nesmázla solidaritu a že nejsme lhostejní k těžké situaci jiných.